Всім привіт. Сьогодні відео я вам покажу три найкращих пагони з YouTube на мозацеках. Так що підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої ідеї для відео в коментарях. І так. Так починаємо. Показую вам зараз три найкращих пагони від поліції. Нас майже 60 підписників, так що підписуйтесь, ставте лайки. Ага, боже мій, ти ж не Где, что так есть? что Па! Па! Па! Па! Па! Па! Па! Стоюсь, стоюсь На мототеках, думаю, що ви вже підписалися. Я вам ще раз нагадую, підписуйтесь, ставте лайки, давайте багато лайків. І пишіть свої ідеї в коментарях під цим відео. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Буду вдячний кожному за підписку. У нас вже майже 60 підписників. Так що всім до побачення.